Mikroberne har beboet jordkloden i milliarder af år. De fleste er fredelige, men der er nogle, som gør syge og som breder sig fra menneske til menneske. De har medvirket til, at hære, hovedsteder, ja hele samfund er gået til grunde. Vi ved meget lidt om, hvilke epidemier som plagede de første mennesker i Europa. Men vi ved, at det var med de første landbrugssamfund for ca. 6000 år siden, at de smitsomme sygdomme for alvor kom til at præge menneskets hverdag. For mange af de epidemiske sygdomme kommer nemlig fra husdyrene. På Stenemuseet i Aarhus forsøger museumsinspektør Morten Arne Kaskydusgård at holde overblik over epidemiernes historie. Det sker blandt andet gennem indsamling og opbevaring af genstande, som kan fortælle historien for eftertiden. Og coronaepidemien, ja, den fylder allerede godt op på hans kontor. Fra nedlukningen i marts sidste år er en håndspridt her fra statsminister Mette Frederiksens kontor. Der er også 50 tegninger af børn og unge, som er sendt hjem fra skolerne. Og så har vi den her gule beholder, der har vi fra 3. juledag, ampul og kanyle fra Else, 95 årige Else, som den første plejehjemseborger blev vaccineret i Aarhus. Som i dag under coronaepidemien har det danske samfunds indretning og sammenhængskraft historisk haft stor betydning for epidemibekæmpelsen. En epidemi er aldrig alene en opgave for sundhedsvæsenet. Pestepidemien den sorte død midt i 1300-tallet blev en kæmpe katastrofe, fordi såvel samfundet som datidens videnskabsfolk kun kunne se magtesløse til. Forklaringerne på den om død var ganske enkelt forkerte. Der var mange bud på, hvorfor pesten havde ramt den europæiske befolkning. Kirken tolkede det som Guds straf. Og paven gav syndsforladelse til dem, der levede et bedre moralsk liv. Der var også nogen, der troede, at det var jøderne, der havde forgiftet drikkevandet. Og den gængse medicinske forklaring handlede om, at det var giftige dunster i luften, der bredte sig og skabte epidemien. Hvilket man kan se i den her rekonstruerede pestrakt, italienske pestrakt fra 1600-tallet. hvor Masken har et næb, som man fyldte med stærkt duftende urter. Og i hånden havde lægen også et røgelseskar. Og det var også almindeligt, at man tykkede på stærkt duftende urter, som man på den måde forhindrede, at de farlige pestdunster kom ind i kroppen. I 1700-tallet var kopperne den mest frygtede epidemiske sygdom i Danmark. Kopper er en særdeles farlig sygdom med en dødelighed på op mod 30 procent. Men samfundet lærte at takle sygdommen meget bedre end med pesten. Udviklingen af den første vaccine mod kopper i 1801 var et lys i mørket, fordi i den periode kunne man stort set intet gøre mod epidemierne. Men det kunne man altså med sådan en vaccinationslancet her, hvor man rissede en sprække i huden og puttede kopper ind og pludselig kunne forbygge mod en livsfarlig sygdom. Og efter 10 år der havde man nul tilfælde i København. Igen var, kunne lægerne ikke alene, præster og skolelæger, hjælpe med til at få vaccineret befolkningen. Og det gik sådan set meget godt. Men alligevel var der øh, en vaccineskepsis, ikke, blandt, ikke mindst blandt bønderne. Så i 1810 var kongen nødt til at blande sig og indføre en vaccinationsattest som man skulle vise, hvis man skulle begynde i skole, hvis man var dreng, eller hvis man skulle giftes. Og det var en form for indirekte tvang, som man indførte, og som til gengæld gav rigtig god mening, fordi efterhånden forsvandt kopperne fuldstændig fra Danmark. 200 år efter koppevaccinationens indførelse i Danmark, fik vi den første folkelige modstand mod en vaccine i Danmark. Og det vi ser her, det er øh, en livmor med livmorhalskræft. Og det man fandt ud af i slutningen af 1900-tallet, det er, at en virus, en smitsom virus, forårsager livmorhalskræften. Og den fandt man ud af at vaccinere mod med HPV-vaccinen. Så det var alle sådan set glade for. Også sundhedsmyndighederne. Lige indtil, at programmet De Vaccinerede Piger blev vist i, på TV2 i 2005, hvorefter en... Enorm modstand mod vaccinen brød ud, fordi at man kan en række alvorlige tilstande sammen med vaccinen. HPV-modstanden er et eksempel på, at i et moderne samfund, hvor ting bliver sat til debat, der bliver videnskaben også sat til debat, selvom det er noget man betragter som videnskabeligt bevist. In december, doctors in Mumbai, India, reported about a group of patients with what they called ...totally drug-resistant tuberculosis. Tuberkulose er den dag i dag en af de mest dødelige sygdomme i verden. Op mod to millioner mennesker dør hvert år som følge af infektion med bakterien Mycobacterium tuberculosis. Omkring år 1900 døde hver syvende voksen af tuberkulose i Danmark. Den smitsomme bakterie, der angriber lungerne, var en folkesygdom i første halvdel af det 20. århundrede. Og her i magasinet under Slenomuseet finder vi et par tuberkuløse lunger. Opdagelsen af bakterierne i 1880'erne var jo et historisk gennembrud i kampen mod epidemierne. Og en af de første epidemiske sygdomme, som man forklarede, var jo tuberkulosen, hvor tuberkulosebakterierne jo i høj grad bosætter sig i lungerne. Og det er jo også det, vi kan se her med denne her ene lunge fra en tuberkulosepatient, hvor der er sådan nogle danser, for bakterierne boede, og også de karakteristiske hulrum, hvor der kunne danse blod, og som gav det der spyttende blod, som også man kender fra film og operaer. Kom nothing. <tryk> Kampen mod tuberkulose blev nok til den største begivenhed i det danske sundhedsvæsen i første halvdel af 1900-tallet. Der blev dannet en nationalforening til bekæmpelse af tuberkulose, og man satte ind med oplysning, og blandt andet til, gik man til kamp mod spytteriet øh, med skilte, og blandt andet også med anbefalinger til, at tuberkulosepatienter gik med sådan en lommelærkeligende beholder i enderlommen, hvor de Gennem deres spødt, Man samlede også penge ind, blandt andet ved at sælge høstblomster, øh, så man kunne få bygget tuberkulose sanatorier, så man også kunne hjælpe den fattige del af befolkningen til at flytte til bedre boliger. Tuberkulosesagen kom jo til at fylde noget i folks bevidsthed, og den personlige hjerne blev helt sikkert bedre. Man kom spytteriet til livs, men samtidig var Selvfølgelig snakken om de usynlige bakterier er jo også noget, der gav næring til smittefrygt og smitteangst. Man fortæller, at når folk cyklede forbi tuberkulossanatoriet i Esbjerg, så holdt de sådan lomteklædet for, for næsen og munden, fordi de var bange for at blive smittet. Og der var der også eksempler på, at smittet følte skam og også følte sig udstødt, måske fordi, at ja, at man ikke fik forlænget sin ansættelse som pige i huset, øh, fordi man havde været på tuberkulosesanatorium. Det her er så en sprøjte til behandling af strubehoste, også kaldet difteri. Difteri er en alvorlig halsbetændelse, der især ramte børn. Danmark var et af de første lande, der producerede serum mod difteri. Produktionen krævede en institution, så vi fik statens Seruminstitut, hvor man sprøjtede difteribakterier ind i heste, som så producerede antiserummet, som seruminstituttet Instituttet fordelte til læger og hospitaler i hele landet. Seruminstituttet udviklede sig til en hederkronet dansk institution og også en mikrobiologisk højborg i Europa. Befolkningen bakkede op om de vacciner, den begyndte at producere mod difteri i 20'erne og polio i 50'erne. Og... Da den lancerede børnevaccinationsprogrammet i 1950'erne af bakkede befolkningen også op om det. Seruminstituttet blev samtidig øh, jo stedet, hvor man undersøgte kroppens væsker for bakterier, så de her kuverter brugte læger og hospitaler til at sende prøver fra hele landet til Seruminstituttet i København. I 1918 kom en ny influenzaepidemi til Europa. Den blev kendt som den spanske syge, fordi den til en begyndelse blev rapporteret af nyhedsmedier i Spanien. I oktober 1918 var der over 2.000 nye influenza-tilfælde om dagen i Danmark. Hospitalerne var overbelastede. Sundhedsstyrelsen annoncerede 12 almene råd, som stod med rød skrift på plakater i hele landet. Det ligner noget, vi kender fra i dag. Myndighederne lukkede skoler, biografer og dansesteder i flere store byer. 100 år senere fik erfaringerne med den spanske syge betydning for myndighedernes håndtering af coronakrisen. Det kan kun lykkes, hvis alle gør det. Og alles adfærd, alles adfærd bliver helt afgørende. Og derfor må alle nu være klar over situationens alvor. 1950'ernes Danmark var præget af en tro på, at fremtiden ville blive bedre end fortiden. Videnskaben og den økonomiske fremgang ville løse problemerne, mente mange. Men optimismen forhindrede ikke en polioepidemi i et ramme landet i begyndelsen af 50'erne. Polio er en virus, der kan føre til lammelse af åndedrætsmuskulaturen. Men med respiratorer som denne kunne man redde liv. Poloepidemien inspirerede ingeniørerne i den danske tv- og radioproducent B.A.O. til at lave en af de første respiratorer i verden i starten af 50'erne, som altså kunne hjælpe med at trække vejret til dem, der havde fået lammet åndedrættet. Det blev ikke den stor succes, der blev produceret 200 stykker, men det var den svenske Engstrom respirator, der vandt det nordiske kapløb dengang. Da den store polioepidemi ramte Danmark i 1952, var det bedste lægerne havde en såkaldt kyrage respirator. Og der spændte man altså et, et skjold for patientens bryst. Her er til et spædebarn, her er til en, en større person. Og så forsøgte man altså med, med øh, et overtryk og løfte brystkassen. Men det hjalp dårligt, og de fleste patienter døde med lammelser i åndedrættet. Poliopidemien i København i 1952 er blevet berømt fordi, at da lægerne stod midt i håbløsheden og de mange børn døde, fik Bjørn Ibsen, en læge, den idé, at man skulle skære hul i luftrøret, stikke en plastikslange ned og så med en gummiballon som denne her, begynde at trække vejret for det døende barn, og det var en succes. Og i løbet af få uger sad der hundredvis af tandlæge og lægestuderende og træk vejret for de mange børn, som havde fået larmet deres åndedræt. AIDS. I begyndelsen af 1980'erne viste der sig en ny, mystisk og dødelig virus. Den ramte især homoseksuelle mænd, og nogen kaldte den nedlædende for bøssepesten. I Danmark var politikere og læger meget varsomme, med ikke at ville diskriminere en seksuel minoritet, som talte 100.000 mennesker i Danmark. Og i stedet valgte man så en historisk massiv oplysningskampagne til homoseksuelle mænd, men også hele befolkningen, om at beskytte sig, ikke mindst med kondom. Som man også kan se i nogle af de her kampagneplakater. Som, øh, hvor der var stor opfindsomhed, der var også t-shirts og ja, julemanden i Aarhus uddelte kondomer til voksne i slutningen af 80'erne og der var tv-klip og undervisningsfilm og ja, alle mulige tiltag for at prøve at begrænse smitten. Det her Memory House fra Zimbabwe er et man kan sige et meget hårdt vidnesbyrd om, hvordan AIDS omkring 2.000 ramte Afrika med stormstyrke. I Zimbabwe var over 20 procent HIV-positive. Og der var én øh, million forældreløse børn, fordi begge var døde af AIDS. Og derfor udviklede sig en, en speciel dødekultur, fordi forældrene døde så hurtigt. Man lavede memory books, hvor man skrev til børnene, hvem de var i familie med, og hvem der skulle arve hvad. Og, og lavede også de her memory houses, så man kunne forklare børnene, hvordan man holdt hus. Og Maria her, som var syg af AIDS, har tegnet sig selv og, og datteren ved siden af for det her memory house, som vi fik hjælp til Danmark ved hjælp af Røde Kors. Epidemien har toppet i Afrika, men der dør stadigvæk 100.000 om året i Afrika. Det bringer os tilbage til museumsinspektørens kontor og de mange genstande, der skal være med til at fortælle eftertiden om coronaepidemien. Som vi har talt om, så lykkes en epidemibekæmpelse jo ikke uden at befolkningen er med. Det er jo noget, som øh, har været diskuteret løbende, men som også har givet sig udtryk i en coronatræthed, kunne man sige her i de sidste måneder, hvor der blandt andet har været demonstrationer og, og det her skilt øh, nej til tvangsvacciner herfra. Og og man kan sige, at ja, samfundet har været inde og det ikke? Ved juletid fik vi denne her opfordring i aviserne, og, og løbende har der jo været andre opfordringer om, at, og hvad det hedder, at vi skal passe på hinanden. Så det er jo ikke skortet med, med henvisninger fra, fra myndighederne. Og alligevel kan man sige, at størstdelen af danskerne har bakket op om det, og det ser vi blandt andet med den her stak takkekort til Søren Brostrøm, som øh, allerede under nedlukningen i marts fik blomster fra taknemmelige borgere, som synes, at han gjorde en god indsats for Danmark. Morten Arne Kaskydsgaard er ved at lægge sidste hånd på bogen Epidemier til serien 100 Danmarks historier. Hvilke genstande tror han selv bliver de vigtigste, når vi om 100 år skal fortælle om coronaepidemien? Man vil nok øh, hæfte sig ved det samfundssind, der var. Men hvis vi skal se på det nye, fordi samfundssindet har været der tidligere. Det var der også under koleraen i 1853 og under den spanske syge i 1918. Men hvis vi skal se på noget af det nye, så er det jo for eksempel øh, testene. Her er nogle af de første tests fra Kina. Altså den der massetestning, der er været foretaget. Og, og kombineret med den digitale overvågning, så har vi jo kunnet følge epidemien øh, på en måde, som man aldrig nogensinde har kunne gøre det i verdenshistorien. Den anden ting, som man kunne hæfte sig ved, det er jo selvfølgelig øh, vaccinerne, altså den hurtige udvikling af vacciner sådan på under et år. Det var også øh, banebrydende. Og så øh, igen som før øh, med de her folkeoplysende kampagner, altså den detaljstyring, den nedlukning af samfundet, den har man, eller den halve jordklåde, det er jo også noget, som heller ikke er set før i verdenshistorien.